اللہ نے فرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسا کے پاس قوم آئی قرآن پڑھیے کہ جناب پانی چاہیے قوم ہی موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم نے کہا فن فاضرت من تھا آشارہ تھا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو عقل والا آدمی ہوتا تو اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے ادری بیا ساقل اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا پھا کر کے ڈنڈا لگایا فل فجرۃ من حسناتها اللہ فرماتے ہیں جناب موسی نے ایک اسا مارا میں نے 12 چشمے جاری کر دیے سبحان اللہ تو لیت اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا سوچتا ہوں اللہ فرماتے ہیں आजा مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتا دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوم کی غلامی کر میں تجھے محبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ابھی سیاح ہو کے میں سے کتنے سالوں کے بعد آئیں گی پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر پر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوارے نیزے فرعون پیچھے آگے دریا آ گیا حضرت مسلط و سلام کھڑے ہیں اب کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو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 خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے جب اسے یہ انشرہ حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے غور کیجیے کیا جملہ کہہ دیا میں نے پھر اسے نماز کا پھر پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے پھر عبادات تقوی پرہیزگاری پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی قرآن مجید فرقان نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ مسلمان بنو تو پھر اسلام پر پھر یہ جو کمزوری ہے نا یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں چلتے ہیں ابھی کل ابھی پرسوں بانے ہی لے ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہو جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے پورا